شسوي له القلب عشقا فهموني شسوي له يفززني بتوالي الليل الليل واسعر مقتلي ما انساك انا بعدك اعيش بظلمة بلاياك يخنقني لحاوه بس انت حسك نجمة شماتك العانة قال ما قالك شماتك العانة قال ما قالت شسوي للقلب عشقا فهموني يا سويلك بس فيه بتوعني و يلا شيات اها شاين البيت <تصفيق> <تصفيق> بعد ما عند حالك يضلي حين شاين شاين بعد يلا ها ها ها. يعني بن ساله حي الله شام السيلاوي يعني محمد السيلاوي محمود السيلاوي حي الله بن ساله وبن ساله الاعلام يعني حي الله بن ساله وبعد بن ساله الاعلام الف هلا حي الله اسلام الجنابي مطلوب على السيش اسلام الجنابي من مسلم الله مسلم السيلاوي من مسلم السيلاوي هلا السيف الانصاري سجاد الشاعر اها هلا, آه هلا هلا قلتلها شيل الداب هذا الجناوي خلنا بعد السيلاوي عبود السيلاوي بعد السلاوي أمر السلاوي على قبر مؤمر السلاوي كل الحمد هذه سعره هاي هذا الأساس على قادسية علوش الوش ورد الجوري أمير الأسود سيد جودي على ضيال علم أبو عليا حي القادسية هلا آه ولب هلا هل... اهها شين, شين, شين يلا قلت هل... الحشيل الثاب قلت الحشيل الثاب لا ينترس طين طيب قالت هشيله شلو هاي يلا على حاوي الشيخ علي هل... الشيخ علي هلا ولب هلا هل... هل... او الشيخ علي بعد شيخ علي غلط غلط وعيون شيخ علي غلط قلت الحشيل الثوب لا يمترسطين قالت أشيل أشلان وإنتم شياطين يلا بسم شرشة بيلاني ثوبت وليش دمر أحوالي يلا بسام شرشة لالي خل نسمع هذا الأسم حيا يلا سيلاوي بسم البحار طهر سيلاوي يعني طهر سيلاوي أزدان تناوي عبا صاف الفالي خلان في العبا صاف الفالي كون بحداق وتنه من صدرنا منه كون بعدا و تن من صدرنا شمنا يلا البسه يلا البسم شرشبي لالالي يلا جدك يلا يلا على الشارع ما تخليني او حال شالح قلبه وما تنيني او احبك وانت ما تخليني قلبك يحب السكوت غير الله يمك يموت هادس منا في سيلاوي يا لعلي المكحل وحيا الله بيت المكحل احلى عامر الشبلاوي عادل الشبلاوي عبد الله الغزالي سيد علي النفاخ وابو زن السيلاوي اها اها اسمن عامر السيلاوي لابو زيد الخزرجي اها أه. أحل شارع قلبو مهزني اليوم اليوم اليوم اسمن علي المكحل الصلاح القناعي او يعني صلاح وعلي المكحل وحيلة بيت المكحل خلصي واحد جديدة اليوم مباتره اول أمس. او باتروا او اليوم لا لا نزلهم نزلهم تفرها شاب عشان نسمع والله <تصفيق> يلا ابويا عسى نزول من الاستياج اي أيوة والله اي أيوة والله شباب <تصفيق> لا الله تحية بغياب ابو جوده السيلاوي او يعني جوده السيلاوي وحي الله فاضل السيلاوي اه شي العميل اسمه ابو عامر حي الله بيت المتحد حي الله ابو عادل ابو عامر الشبلاوي ابو علي بعد ابو علي هلا ولف هلا